Село Баловне Константинівської громади, розташоване поблизу Миколаївського міжнародного аеропорту. Російські війська обстрілювали село щонайменше тричі, верхня вулиця постраждала найбільше. У Людмили Руденко на будинку побитий дах, дірки в воротах, у дворі вирви від снарядів. Я оце в цю каструлю курей напувала. Ось о, дивіться, бачите, як ударила оця бомба. Оце я в каструлі воду давала курям води. А якби я там була, що б це було? Та з мене взагалі не то, що каструля решта. А на городі повно знахідок від обстрілів. І вони все розбивають. Ось які осколки, ось. Ось такими осколками вони стріляють. Жінка говорить, село завжди спокійне, ніяких військових об'єктів тут ніколи не було. А чим зашкодив цивільний аеропорт – не розуміє. Цього разу не стріляли навіть той аеропорт, може там чуть захватило, просто били по селу. І той раз теж били по селу, десь сказали, от дач, оце били, не було по аеродрому, там це вже, як його вже забомбили, то вже не... а просто били по селу, там тільки, знаєте, тільки Катричу теж живе, йому сильно досталося на набережні, від берега, Світи без безущих, геть хату одну розвалило, там чуть не під фундамент, оттуда били по селу. Дісталося і хатині Любові Назарової. Тут зовсім немає даху. Побиті вікна. «Ми всі в хаті були оці, ось у кімнаті. У нас був е, внук, дочка, і дві внучки і я. І це ми всі в одній кімнаті. І воно трусило так, це ж воно било. Оце било, отам у дворі п'ять воронок. І на городі багато. Воронок. Уто воно град, то градами вони били. Може, вони били на аеропорт а попали на нас. В селі постраждало 80 будинків. Є загиблий, розповідає заступник сільського голови Константинівської громади Олександр Гриценко. Наше село знаходиться біля міста Миколаєва, і вже декілька разів ми були обстріли нашого села. На жаль, є. Загибла людина, це чоловік, також у нас є троє поранених під час цих обстрілів. Також декілька снарядів потрапило в автомашини, розбило повністю знищені машини. І також пострадало багато сільхозтехніки. Це такі вантажні машини, там камази, ну, колеса, машини самі спробували». «Ударило ось це місце. Бачите, вже тут запіляло. Це шифер вам поклали новий, да? Да, шифер, спасіба, хлопці. Підлагодили будинок Раїси Фоміной. Снаряд зачепив дах над передпокоєм, де стояв опалювальний котел. Дивом не сталося вибуху, розповідає жінка. Це як страшний сон. Просто я навіть не могла повірити. Попало сюди в кухоньку, розбило газову плиту. Там, де кольор, там, де електрична ця коробочка, все повреждено. Таким трудом все держава, це все, що залишилося, сама майструвала цементом, розбомбили, сиділа дві неділі без тепла, без світла. В селі складають акти про збитки, нанесені майну жителів, аби в мирний час надати компенсації. Ольга Рудай, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.